Із чотирьох закладів середнього освіти у Радсадівській об'єднаній територіальній громаді від сьогодні на дистанційному навчанні одна школа. З 29 людей персоналу тут вакциновані 16. Будуть вакцинуватися, тому що люди хворіють. І на сьогоднішній день є ще, там, ну, як не дуже добре, в зворотному розумі хворі, які хронічні захворювання, як вони про, ну, продовжують лікувати. Люди будуть вакцинуватися, так що все буде в порядку. І ми досягнемо цього 80%. Говорить можуть, знаєте, все можуть говорити, але кожен говорить, то говорить, люди висловлюються. Але ми працюємо з людьми і пояснюємо, що все одно це необхідно. Лише один заклад відповідно до рекомендації Державної комісії з ТЕП ТНС та також засідання нашої місцевої комісії ТЕП ТНС. І з сьогоднішнього дня даний заклад перші-четверті класи працюють в звичайному режимі, п'яті-одинадцяті класи переведені на дистанційне навчання. Радсадівський заклад загальної середньої освіти. На сьогоднішній день там вакциновано 51% всього персоналу. Для дистанційного навчання всі вчителі школи на сьогодні забезпечені всім необхідним. Радсадівський сільський голова Юрій Піньковий говорить, з персоналом працюють та сподіваються, що вже до наступного понеділка, 27 вересня, буде вакциновано 80% персоналу школи. Є постанова Кабінету міністрів, і ми як Законослухняні громадяни повинні її виконувати. Особисто я вакцинувався двічі і своїм прикладом сподівався на те, що вся громада підключиться, і вчителі в першу чергу. Але підключилися, але не всі. Тому, враховуючи, що тенденція йде на збільшення, ми реалісти і розуміємо, що через 2-3 тижні буде червона зона. А при червоній зоні там зовсім інші, інші правила гри. Тому проводимо роз'яснену роботу, просимо не тільки вчителів, а й працівників для того, щоб все-таки люди вакцинувалися. Дистанційне навчання в школах вводиться в разі, якщо в закладі освіти менше 80% працівників, які мають жовтий, зелений або міжнародний сертифікат про вакцинацію від COVID-19. Про це нам говорять документи, такі як постанова Кабінету міністрів від 22 вересня, від вчорашнього дня, номер 981 та рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій при Миколаївській обласній державній адміністрації. Закладах загальної середньої освіти з 459, це 67 відсотків, також уже є вакцинація. ...працівників школи більше 80 відсотків». Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.